Demers la Comisia pentru controlul SRI, solicitare urgent pentru Claudiu Manda în cazul protocoalelor secrete. Cristina Tarcea a. A. a spus că între instituia pe care o conduce, parchetul de pe lângă în alta curte de casacie sub linierei justiciei SRI a existat un protocol secret care a fost hiniat în 2009 care i-a încheiat efectele la 1 februarie 2014. Însă, f Comisiei Comune Permanente a Camerei Deputacilor Sublinierei Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit CISRI, Claudiu Manda, a declarat ce el mai piede un protocol secret. Tarcea îi cere lui Manda, prin o scrisoare, să-i trimit instituțional cel de-al doilea protocol la care a ti făcut referire, despre care se susține ce ar fi în pentru a putea dispune mesurile care se impun în urmă analizării acestuia. Domnului senator Claudiu Iulian Manda. Președintele Dinte Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților Sublinierei Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității CINSERI. Domnule președinte, dinte. Urmă informațiilor aprute în spațiul public în ziua de 23 aprilie 2018, Vă transmit următoarea. Scrisoare deschis referitoare la existența protocoalelor clasificate. Ca o consecință a dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul în altei curci de casă sublinierea injustiției au fost efectuate verificări cu privire la existența unor protocoale clasificate de cooperare. Rezultatul verificrilor s-a concretizat în identificarea unui singur protocol cu caracter clasificat încheiat în anul 2009 între înalta curte de casacie, sublinierei justicie. Parchetul de pe lângă alta curte de casacie sublinierei justicie sublinierei Serviciul Român de Informații, protocol ale cerui efecte au încetat prin intrarea în vigoare a noului cod de procedură penal la data de 1 februarie 2014. Protocolul a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii sublinierei, în vederea de clasificrii acestuia, au fost solicitate avizele celorlalte instituții semnatare, respectiv parchetului de pe lângă alta curte de casacie sublinierei Justicie sublinierei Serviciului Român de Informații. În ziua de 23 aprilie 2018 au apărut informații în spațiul public referitoare la o declarație a dumneavoastră. Potrivit cereia ar există două protocoale încheiate de înalta curte, cel din anul 2009, semnat de reprezentanții celor trei instituții sublinierei, un alt protocol, pentru care nu se menționează cu claritate anul încheierii sublinierei instituțiile semnatare. Potrivit informațiilor din spațiul public, dumneavoastră. Aci fi susținut ce acest din urmă protocol, care ar fi ajuns în posesia Comisiei, este încă în vigoare. Având în vedere faptul ce, a subliniere acum am arătat, în arhivele instanței supreme nu este evident și unui al doilea protocol, vă adresez rugmintea să aveți amabilitatea să, mi trimiteți instituțional cel de al doilea protocol la care ați făcut referire, despre care se susține ce ar fi încă în vigoare, pentru a putea dispune măsurile care să impună în urmă analizării acestuia. Demersul meu este justificat de atitudinea mea consecvent de a afla adevărul, sublinierea de în orice eventuale suspiciunilor, acuzații nefondate ce ar putea plana asupra corpului de judecător din care fac parte. Vă asigur, domnule trei subliniere din te. De plina mea considerație subliniere I vă mulțumesc anticipat pentru sprijinul acordat. 24 aprilie 2018. Judectoriu Ia Cristina Tarcea. Presubliniere Inter În alta curte de casacie sublinierei justicie, se arată în scrisoarea